سلباجي مساء الخير مساء الخير وتحياتي لكل المشاهدين والمشاهدات لماذا أنت رئيس الجمهورية لماذا تريد أن يصوت لك التونسيون يوم الأحد أولا لأن وقت اللي البلاد المتعد في حالة اللي هي فيها الآن أنا نعتقد أن كل وطني ما يمكنش يبقى فوق الربوة ولكن يعبد الميدان ويعمل لإعانة الحكومة القادمة باش تخرج البلاد من الوضع اللي هي فيه كيف العجله وقت اللي توحل في الكوريد يلزم الناس الكل تجري وتدز باش السفينه او العربه تخرج من الوضع اللي هي فيه وان شاء الله معناها دعانه تكون مفيده نظرا لما عندي انا من تجربه لا اعتقد ان نكون مفيد ونجيب اضافه لان اكتسبت خبره هامه في هات سنوات طبيعة الحال خبرة في إدارة الدولة الديمقراطية خبرة في العلاقات الخارجية فتح الأسواق بالنسبة لمنتجاتنا في إفريقيا تحويل الديون إلى حد الآن نجم نحول تقريبا 120 مليون أورو ديون تدخل للاستثمار محاربة الفقر يعني رئاسه الجمهورية لحد الآن عملت تقريبا 500 5300 موطن شغل أيضا الدفاع عن الحقوق والحريات يعني أنا إنسان ملفاتي قاعدة جاهزة وقاعد نخدم فيها حيث ما ليش قاعد باش مش شيء جديد قاعد نخدم في ملفات ونحبها الملفات إذا تتوصف لكن إذا كانت تسمح لي سيبو بكر صحفي جيد وأنا بش نعطيك سبق صحفي ولا ربما ثنين السبق الصحفي الأول هو أنه أنا اليوم يعني مشيت للمستشفى العسكري وقمت بجرد فحص طبي كامل وهذا الفحص الطبي الكامل اليوم باش يتحط على الانترنت باش التوانسه يشوفوا يعني مدى استعدادي مدى قابليتي لتحمل المسؤوليه وهي مسؤوليه ضخمه. ايضا السكوب الثاني انصح صح التعبير هو انت تعرف الدستور يسمح لرئيس الجمهوريه او يسمح بالترشح مره ثم مره ثانيه. انا قررت واعلن هذا رسميا انه اذا كان انتخبني الشعب هذه المره فانني لن اجدد يعني انه ستكون خمس سنوات فقط، علاش؟ لاني يعني قناعتي انه رئيس الجمهوريه ما ينجمش يفوت 75 سنه، باعتبار انه يعني العمل كبير والانسان لازم يخدم اكثر من 17 ساعه في اليوم احيانا والضغط العصبي كبير ولهذا يلزم يحترم هذه يعني الطاقه البيولوجيه ولذلك انا ربما باش في هذيك ال الشريحة العمورية قررت أنني لن أترشح إلا مرة واحدة، لأني أعتبر أنه مسؤولية أخلاقية، مسؤولية أخلاقية تجاه رئيس الجمهورية تجاه شعبه، أنه ما يحملش شعبه إمكانية أنه لا قدر الله تصير في انتخابات سابقة لأوانها وبرا عاد عاود مشكلة من جديد، أنه أيضاً مسؤولية أخلاقية أنه ما وقت اللي نجم 75 سنة الإنسان ما نجمش يخدم أكثر من ساعتين في النهار، شكون يحكم في 22 ساعة الأخيرة؟ أيضاً مسؤولية أخلاقية أنه أنت مسؤولية المواطن أنت وقت اللي تهز ولدك الجراح ما تهزش ولدك الجراح عمره 75 سنه وقت اللي تركب في طياره ما تركبش في طياره يقودها شخص عمره 75 سنه ثم قضيه اخلاقيه بالنسبه للمترشح وبالنسبه لمن يصوت ولذلك انا كمنصف مرزوقي اعلن اني يعني البيلون تاعي كله موجود على الانترنت واعلن انني في حاله ما شرفني الشعب بانتخابي فانني لن اتجاوز الا المرحله الاولى احتراما لضرورية المهنه لانه هذه اصعب مهنه موجوده في العالم، لازمك تخدم ليلا نهارا ولازمك تكون ضابط امورك ليلا نهارا وعصاب من حديد باش نجم تقوم بواجب يعني تمثيل دوله وتمثيل شعب. نعم. نحب نسال المحور الثاني، السؤال الثاني ما رايك في خطاب منافسك؟ هو لازم نقول يعني على كل حال كل الكلام اللي قاله هو وجماعته فيه انا مش صحيح لكن نقول له الله يهديك ويهديهم علما وان من يهدى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والله انا اسف انه يقول انه مليون و الف تونسي لصوتي من اللي هم من الارهابيين انا اسف، تعرف الانتخابات دائما ثم زلات، انا اعترف بانني قمت بزلات لما مثلا قمت قلت كلمه طغوت هذه كانت زله لسان ويعني اعتذرت منها وسحبت الكلمه، انا كان بامكان السيد الباشا السبسي أن يعتذر من مليون و الف تونسي ويقول زلزله الناس كلها تغلط ويعتذر ايضا من وقت اللي قال من من بنعون الى الى بن قردان خشخش ارهاب هذا ايضا كلام ما يتقالش انا أعتبر اللي رئيس يريد ان يوحد التونسيين لازم يحترم كل التونسيين وهذا بالنسبه لي كان خطا وكان بامكان السيد الباجي سبسي ان يعتذر وهذا كان يكبره مش يصغره منافسك يعتبر انك تمثل النظام السابق لست ديمقراطيا ويعتبر انك لن تفوز الا بالتزوير وفي صوره فوزك يخشى من التغول والهيمنه كيف ترد على هذا الكلام ثم خشية الا من واحد برك هو اللي شكك في مصداقيه الانتخابات ومسبقا يقول ثم التزوير ايش معناها معناها راي الهيئه العليا الهيئه المستقله اللي هو جماعة هم اللي انتخبوها ووافقوا عليها معناها شيء يتم بالتزوير حيث قضيه مش بينه وبينه قضيه بينه هو وبين الهيئه العليا وبينه هو وبينه الاستقامة في التعامل مع الانتخابات منافسك يعتبر أنك تعتمد على مجموعات عنيفة ومتطرفة في حملتك ووصفك بالمتطرف ويتخوف في صورة فوزك يتخوف من التصادم بين رئيس الجمهورية والحكومة والاغلبية البرلمانية يعني انا متطرف نعم متطرف في الدفاع عن حقوق الانسان متطرف في الدفاع عن الحريه لكن انا انسان مسالم انا انسان دائما وابدا اسعى الى الحوار الوطني ومضابيه كان يج... يعني كان حضر ال... هذاك الاجتماع نتاع القبه اللي يعني كان اجتماع حافل يشوف طيف الشعب التونسي كله موجود يشوف من البنت اللي لابسه الجين الى البنت اللي لابسه الخمار الى يعني انا والحمد لله انا الوحيد الذي يعني اجمع الاصوات من كل ش... من كل الطبقات من كل الجهات من كل الشرائح العمورية وهذا كلام يعني مردود عليه ايضا فيما يخص التصادم مع الحكومه المقبله انا قلت اكثر من مره انني مستعد للتعاون مع هذه الحكومه لكن لم اسمع السيد الباجي قائد سبسي يقول انه رئيس الحكومه المقبل مستعد للتعاون معي اذا انا نعود نقول التوانس اللي انا انسان مسؤول إنسان نحب هذه الدوله تخدم أنا موجود نحب نترشح وننجح بالاساس باش توازن ما بين السلطات مش تصادم بين السلطات، توازن بين السلطات هو اللي باش يحقق الديمقراطية وأنا كرجل مسؤول أعيد التونسيين أنني سأسعى بكل قواي أن يكون هناك تناغم وتفاعل مع الحكومة لمصلحة التونسيين. التوجهات والخيارات الكبرى بالنسبة ليك في السياسة الخارجية. أولا السياسة الخارجية ماشي يعني غايبة عني. لأني يعني أنا كنت مدة ست سنوات وزير خارجيه لرجل عظيم وهو الحبيب بورقيبه واللي معروف كونه هو المهندس تاع السياسه الخارجيه التونسيه سياستنا موجوده عندها روابط معروفه كانت مشعه في في العالم صورتنا كانت في اعلى مستوى واحنا نعرفوا كيف كانت ولهذا احنا باش نواصلوا في الاتجاه هذا علما ان تونس بلد صغير موارده قليله متوجد في بقعه حساسه يعني لازم يكون متفتح على كل الحساسيات وكل الاطراف سواء كان مع اوروبا نظرا لتعاملنا معها 80% في وكذلك ايضا مع العالم العربي اللي احنا جزء لا يتجزا منه مع المغرب العربي اللي احنا جزء لا يتجزا منه ومع الدول الكبرى اللي لابد ان نتعامل معها علما وأن نحن رنا دولة صغيرة ما يمكنش السياسة نتاعنا تكون سياسة الدول الكبرى ولهذا يعني تونس نعتقد أن العالم نتاعها يصبح يرفرف فوق فوق السماء لما ترجع إلى الروابط نتاع سياستها اللي جربت فصحت الخيارات الكبرى بالنسبة لنا هي أولاً علاقاتنا مع أوروبا هي علاقات مفصلية 80% من تجارتنا مع أوروبا وانا وقت اللي مشيت للبرلمان الأوروبي وفرحوا بي في البرلمان الأوروبي وصفقوا لي أكثر من خمس دقائق يعني شعرت بأن أوروبا مستعدة بشتعاون تونس كما ينبغي وهذا بالنسبة لي شيء شيء مهم جدا أيضا علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقات جيدة لكن بالنسبه لي الاستراتيجيه الكبرى هي تنميه العلاقات مع الاشقاء الجزائريين وفي الفضاء المغاربي لانه الاشقاء الجزائريين احنا وياهم مربوطين بقضيه محاربه الارهاب، تنميه المناطق الحدوديه وحل المشكله الليبيه. ايضا افريقيا هي مستقبلنا من الناحيه الاقتصاديه، انا ذكر اللي مشيت لافريقي هزيت معايا مئة رجل اعمال انه حققنا 24 اتفاقيه تجاريه انه تقري اكثر من 170 مليار من المشاريع تحققت في تلك الزياره وان افريقيا مفتوحه لنا بذراعيها يعني افريقيا تنتظر في تونس وبالتالي انا بالنسبه لي الاتحاد المغاربي افريقيا تثبيت علاقاتنا مع اوروبا وعدم فتح اي مشاكل اي جبهات اخرى مع البلدان بعض الناس تلومني على هذه قضيه سوريا وقضيه مصر لكن هذه امور مفتعله انا بالنسبه لي سياستنا الخارجيه افريقيا الاتحاد المغاربي اوروبا وحتى امريكا اللاتينيه وحتى بلدان اسيا اللي بدينا ننتشر فيها تونس لم تكن لها سياسه يعني دبلوماسيه دبلوماسيتها كانت طافيه منذ بدات الثورة ومنذ يعني واصبح الشعب التونسي عندي هذا عنده هذه يعني هذه السمعة وأنا ركبت على هذه الموجة وطورت العلاقات الدبلوماسية بما لم يكن موجودا بتاتا طيلة العشرين 20 سنة الأخيرة الحل الوضع في ليبيا في ظل الحرب اللي اليوم على حدودنا كيفاش نحمي تونس؟ جزء أول والجزء الثاني من السؤال كيف نساعد الليبيين؟ أولا ساعه ليبيا بالنسبه لتونس شيء هام جدا. يعني وشعبنا وشعبهم تاريخ كبير ما بيننا وكنا دائما في التعاون وفي التضامن. وتعرفوا اللي اخيرا لما قامت الثوره في ليبيا ان تونس كانت في مساعده الشعب الليبي لان قضيتهم هي قضيه عادله واحنا دائما ساهموا في حل القضايا العادله. وتعرفوا ايضا وانهم الينا بكميات كبيرة بأعداد كبيرة و... وإلى الآن الوضع الحالي أن كثير من الليبيين موجودين في تونس وهذا شيء طبيعي لكن ف... الوضع حقيقة صعب والحقيقة هو كون الدولة غائبة في ليبيا وهذا يعني ما, يسا... ما يساعدش على إيجاد الحلول وتحسين الوضع لكن مهما يكون الأمر ما يقع في ليبيا يؤثر عنا ونحن أيضا يعني ماذا بنا أن نساعدوا الليبيين بدون التدخل في شؤونهم لان نحن ضد يعني التدخل في شؤون الدول الصديقه والشقيقه والحل سيقاو الليبيين قا ممكن نحن نساعدوا اذا كان دول المنطقه كلهم يتلموا كيف ما معناها الجزائر وكيف مصر وكيف ليبيا بالطبع وكيف النيجر وكيف مالي اللي هما ايضا داخلين في هالعمليه هذه الارهابيه هي في الواقع يعني اذا كان هذا معناها يعني يتوفر نعتقد ان نجم نساعدوا ليبيا نساعدوها على ان اولاد الليبيين الاولاد الليبيين نفسهم هم اللي يتحاوروا مع بعضهم ويوجدوا الحلول باعانه يعني وبمساعده يعني خفيفه مش مساعده ثقيله بدون ان تدخلوا في شؤون. انا اعتقد طال الزمان ولا قصور لابد ان نوصلوا لحل وترجع العلاقات بين تونس وليبيا يعني علاقات يعني وديه وعلاقات تعامل لأن هي المتنفس لتونس في النا... في الناحيه الاقتصاديه وهذا اعتقد انه هذا مش يقع. انا اولا استغربت انه رجل مسؤول يريد ان يكون رئيس جمهوريه يقول خلوا الليبيين يدبروا رؤوسهم ما بين بعضهم حتى يوفوا الكرتوش، أنا حتى الليبيين اللي يقتلوا بعضهم وبعدك كي... يعني هذا كلام غير مسؤول انا وقت اللي سمعت هالكلام هذا حقيقه بهت كيفاش رجل يريد ان يكون رئيس دوله ويقول هالكلام هذا انا سياستي بالعكس انا مش نعطيك معلومات أه طول الوقت اولا أنا, انا عندي علاقات جيده شخصيا مع الطرفين مع السيد نوري بوسامين ومع عبدالله الله الثاني يعني الاثنين اللي متعاركين وال والاتصالات التليفونيه لم تتوقف وفي قصر قرطاج مش في مش في الظهور في يعني في الـ في الفيلا استقبلت كل الاطراف الليبيه وانا اسعى الى يعني جعلهم يجلسون مع بعض ويتوفقون مع بعض وانا دائما وبدا على اتصال مع السيد برناردينو اللي هو الممثل نتاع الامم المتحده بحيث كل جهد التونسيين هو جمع الليبيين باش يتحاوروا باش ياخذوا النموذج التونسي وان شاء الله يعني حالما يعني اذا كان اراد الشعب فانني ساواصل هذه السياسه الديناميكية لتقريب الاخوه الليبيين ولجعلهم يج... يأخذون النموذج التونسي الحوار فالحوار ثم الحوار. شو برنامجك في القضاء على الإرهاب؟ الإرهاب هذه ظاهرة ما كانتش في عوائل التوانسة هذا شيء جديد وما نحبش نقول شكون متسبب فيها لأن احنا هون توا في آخر المطاف الانتخابي الأحسن ننظر للمستقبل ما نقعدوش نحاسبوا في رواحنا على الماضي. يعني هذه تونس وحدها حسب اعتقادي مايش قادرة باش تقضي على الارهاب هذا اللي هو جي عنده ظاهرة اقليمية كاملة وعنده زادة ظاهرة دولية ولهذا يرزمت التعاون مع كثير من الدول خاصة الدول اللي كنت نذكر فيها في فيما يخص التعاون مع ليبيا يعني الجزائر ب الأول وأنا سعيد وأن هنالك تعاون جدي بين الجزائر وبين تونس والقضيه مش قضيه حكومات بالنسبه لحكومه مهدي جمعه وكذلك ايضا وقت الحكومه نتاع العريض كان التعاون نتاع الجزائر تعاون جدي ومفيد ومقنع ولهذا انا كنت ديما حي في هذا بقطع النظر عن انا في الحكومه ولا مش في الحكومه لكن ايضا الان لابد ايضا ان نعملوا الاتفاق استراتيجي مع كل هذه الدول باش نقاوموا هذا الإرهاب وخاصة مع إعانة الدول الكبرى لأن الإرهاب اللي موجود عندنا هما مش في مأمن عنه ممكن يعني بعد ساعة يصبحوا في أوروبا يصبحوا في إيطاليا يصبحوا في فرنسا يصبحوا في إسبانيا في ولهذا هما أيضا من مصلحتهم باش يعاونونا باش نخرجوا من هالأمور هذه هذه آفة نهيش فقط تونسية ومش تونس فقط هي اللي باش يطعب. ولكن ايضا يلزم الشعب التونسي ينظم مع المسيرين بتاعه باش اه اه نقاوموا الارهاب لكن ثم صعوبة في هذايا لأن ثم بعض الجهات اللي فيهم الارهاب لكن الوضع بتاع المواطنين فيه تعب يعني ثم اه بطالة ثم فقر ثم تهميش لربما يعني يلزم قوموا بما يجب القيام به باش نغيروا هالأوضاع هذه حتى نمكنوا كل هالمواطنين هذوما من التضامن مع السلطة باش قومها الارهاب شوف مثل ما زوز زوز مدارس المدرسة اللي نماها بن علي والمدرسة اللي أنا نحب ننميها المدرسة اللي نمها بن علي هو الارهاب هي قضية فقط قضية عسكرية قضية امنية وهذا هذا هو الاشكال الكبير انا بين القوسين نحب نذكر المواطنين اللي راوا الارهاب بداف في تونس في عام 2006 الاحداث نتاع سليمان ونتاع جبل في 2006. نحب نذكر التوانسه اللي اللي اطلق اللي يعني الارهابيين ابو عياض أه و و وبعض الاخرى اطلق سراحهم في جوان 2011 جوان 2011 انا دخلت لرئاسه الجمهوريه في ديسمبر 2012 انه احداث الروحيه وقعت في جوان 2012 2011 انه التهريب الاسلحه وكذا بدا في تلك الفتره ومع هذا انا مانيش بحط اللوم على الحكومه ونقول هي السبب هذا وضع تجاوزنا كلنا، يعني وضع في ليبيا، وضع في مالي، وضع في سوريا، وضع عالمي الى اخره. القضية الآن هو انه كلنا نتجندوا، كلنا توانسة نتجندوا باش نواجهوا هذه الآفة، مش باش نواجهوها على طريقة بن علي اللي هي القمع واللي هي اغتنام فرصة الإرهاب باش, نخ... باش يعني نتخلصوا من الحريات، وإنما نمشيو خطوة خطوة، عندنا قضية تنمية الجيش بتاعنا، أنا نعاود ونقول اللي عمره جيشنا لم يسلح إلا في هذه الفترة متع ثلاث سنوات جبنا أكثر من أربعين دبابة من تركيا وأنا شخصيا اللي كلمت عبدالله غول باش نقول له أعطينا هل الدبابات الصغيرة راني بحاجة إليها؟ أنا وقت اللي مشيت الولايات المتحدة كان عندي لقاء مطول مع جو بايدن نائب الرئيس فيما يخص الهليكوبتر وفيما يخص المناظر الليلية كانت عنا علاقات مع الإيطاليين أيضا فيما يخص البحرية إذا أنا سأواصل تنمية الجيش وتنمية الأمن الأمن كان عنده ألف صدرية واقية للرصاص اليوم والحمد لله أصبح وصلنا إلى 20000 ألف ونحب نوصل إلى 26000 عشرين ألف عما قريب نحب في الخمس سنوات مقبل يكون عندنا جيش فيه على الأقل 100000 ألف 100,000 جندي ويكون جيش فعلا حرفي ومهني وتغيير العقيده ال ال ال الامنيه بكيفيه انه الجيش والامن يخدموا مع بعضهم هذا الشيء اللي قاعدين نخدم عليه لكن في نفس الوقت في نفس الوقت نحب نقول اللي يلزمنا نمشيو للمنابع اللي ادت الى الارهاب اللي هي الفقر اللي هي ال ال الجهل اللي هي ال يعني هذا التطرف الديني اللي يلزمنا نلقاو سبل ما تسمى المناصحه ثم تجارب عملت في المناصحه ان نشوف يعني كل المعتدلين من المتدينين باش يهدئوا من بعض الشباب المتحمسين يعني ثمه سياسه متعدده أمنية اقتصادية اجتماعية وكل هذا في اطار حقوق الإنسان أنا أرفض من هذا لك بكل وضوح وهذا قلت في كل مجالس الأمن القومي إنه انتصارنا على الإرهاب يجب أن يكون انتصار عسكري انتصار اقتصادي ثقافي وأيضاً انتصار أخلاقي ما نرجعوش للتعذيب ما نرجعوش لضرب الحريات بحجة ال الإرهاب أنا ذاك نستطيع أن نقول أننا تغلبنا عليه إصلاحات على مستوى المؤسستين الأمنية والعسكرية ما رأيتك في ذلك اولا نسعى هما الان الان قائمين بواجبهم. والحكومه الحاليه يعني وفرت لهم من المعدات ما اعتقد وانه هو حسن المردود نتاع السلطه هذه في مقاومه الارهاب. لكن لابد شفت انا في الميزانيه الحاليه نتاع 2015 يعني الحكومه اعطت اهميه في الميزانيه له الداخليه وكذلك ايضا لوزاره الدفاع واعتقد ان هذا التمشي لابد أن نوصل فيه يبقى وان لابد ان ندخل الاصلاحات الضروريه في كل الأجهزة هذه حتى نتاقلم مع متطلبات الارهاب اللي هي تقتضي متطلبات خاصه خليني نقول اللي البرنامج موجود منذ 18 سبتمبر وانا سمعت البارح بالصدفه انه المنافس اعلن عن برنامجه البارحه انا نسال الناس اللي صوتوا عليه صوتوا على اي اساس بما انه البرنامج نتاع طلع طلع البارح يعني شوف شوف الفرق ما بين الناس اللي خرجت البرنامج نتاعها يوم 18 سبتمبر والناس اللي خرجت برنامج نتاع انا نعاود نقول فعلا لازم يكون يعني يعني برنامج والنقاش لازم يكون على برامج فيما يخص المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، كما قلت لك، احنا عندنا مشاريع متعددة، تغيير العقيدة الأم... تغيير عقيدة الجيش، أنا طلبت من جنرالات الجيش أنهم يعدوا وثيقة وهي الآن مكتملة حول تصور الجيش دوره في الخمس سنوات المقبلة والعشر سنوات المقبلة، ثم تغييرات جذرية باش تقع في تركيبة في في في العقيدة في التوجه في العمل مع, مع الأمنيين في قضية التسليح، يعني في قضية حتى إنه الجيش هذا يصبح من جديد يعني عنصر من عناصر التنمية الاقتصادية في في, في أماكن أنا مثلا مش نعطيك فكرة وقت اللي قابلت الرئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي وقت اللي بشيت تو شهرين لإيطاليا قلت له راو أنتما رجيم معتوق يعني كان برنامج خرق العادة ونماته المؤسسة العسكرية أحنا مضابين تعاونونا باش نعملوا رجيم معتوق اثنين وقال لي متفق يعني بشكون عنا رجيم معتوق اثنين وإن شاء الله الجيش مش فقط قضيته أنه حارب فقط الإرهاب وإنما أن يكون عنصر من تطور هذا البلد سؤال الموالي حماية الحدود من التهريب والقضاء عليه أولا الحدود دائما فيها ماشي وجاي خاصة مع بلدان كيف الحدود مع الجزائر أو الحدود مع ليبيا ودائما الوضع في الحدود هو خاص احنا في وقت من الاوقات يعني كان عندنا اتفاقيات باش يكونوا الحدود عندهم وضع خاص، يعني عندنا عشرة كيلومتر ينجموا يمشوا فيهم التوانسه حتى الجزائر والجزائريين يجوا حتى لتونس باعتبار الحدود هي في الحقيقه معناها تالف بين الاثنين مش تقص. فعلا هنا فيها الاره فيها فيها اولا الارهابيين يدخلوا يخرجوا والحمد لله يعني توا الاجراءات اللي قايمين بها في الحدود قائمه قائمه واجبها. وثانيا فيها تبادل السلع و تختلف مش كل سلعة مشرفه فيها كذا يعني حتى يعني مخدرات فيها كذا هذا لا مناص منه ولا يمكن ان نقاومه فقط بالردع وبالامن يلزم ايضا من الناحيه السياسيه نعملوا سياسه اجتماعيه باش المواطنين في تلك الحدود تكون وضعهم احسن هذا مسألة إمكانيات وإن شاء الله على كل حال الحكومة الجاية اللي مش تكون هي المنتخبة من الشعب ومؤيدة من الشعب إن شاء الله تقوم بإجراءات اللي تخلي وأنا نقلل من وطأة الوضع هذا لكن القضاء عليه نهائيا يصعب في كل بلدان العالم موجود مش كان في تونس كذا لكن الوضع في بنجردان شيء والوضع في الشمال في شيء ونعتقد أن ممكن تونس تخمم في مناطق حرة في في هذوما اللي تخلي تخلي الالتجاء الى التهريب يكون اقل ضرورة شوف في قضية التهريب ااا آه آه ااا نفرقوا ما بين نوعين من التهريب ثم التهريب اللي متاع الفقر ومتاع الميزيريا ومتاع الناس اللي تحب يعني مع الدولة ما عطاتهاش مورد رزق آه طالما انه ما دولة يعني الدولة خاصة في في الجنوب انه ما فتحناش هذا الـ يعني الـ الـ المنطقه الحره بتاع بن قردان يعني هذا التهريب سيتواصل انا ما نقولش اللي لازم نعوضوا عنه طرف لكن يعني ما عندناش خيار اخر غير ما تنجمش تعمل حاجه اخرى لكن الخطر الكبير الخطر الكبير هو التجاره بالمخدرات والتجاره بالسلاح دون مثلا وقت اللي نسمع السيلباج كايد سبسي يتحدث يقول لازمنا نراجعوا قانون المخدرات يا راجل هذا ما هذا معقول احنا اليوم في اكثر وقت من ان نكونوا صارمين اكثر السرامة في قضيه تهريب المخدرات وعقاب المخدرات بعد ربما بعد سنوات سنوات لكن تو في المرحله هذه حمايه يعني الدوله من تهريب السلاح ومن تهريب المخدرات يجب ان يكون امرا يعني ضروريا والدليل على ذلك انت تعرف يعني انا اللي امرت بذيك المناطق المعزوله اللي تحف في حدودنا واللي الجيش عنده كل الصلاحيات في اطار القانون بطبيعه الحال باش يحد من ظاهره التهريب وصدقني انه لو لم نعمل لو ما عملتش انا هذيك تلك المناطق العازله اللي راهو راهو التهريب تهريب الاسلحه وتهريب يعني تهريب المخدرات كان يكون كارثه. مسؤوليتك لو تم انتخابك في احترام الدستور. يعني هذه هذه قاعده اساسيه احنا الان عندنا دستور يضبط مشمولات الرئيس ويضبط مشمولات الحكومه ولهذا اذا كان باش نخرقوا الدستور يعني ندخلوا في في متاهات لا يستحسن الدخول فيها انا على كل حال من وجهه نظري ساحترم الدستور بحذافيره نصا وروحا وفعلا من اول الامور هو كون نحترم استقلاليه الحكومه هذه بالرغم اللي قد تكون من نفس المرجعيات السياسيه لكن الحكومة مستقله والرئيس مستقل ولكن يتعاونوا مع بعضهم وظيفه الرئيس ان يسهل العمل بالنسبه للحكومه مش يعطل لخاطر في بعض الاحيان كنا نشوفه ان ثم تعطيل ولهذا يعني هذا ما يقعش معنا احنا وان شاء الله نكونوا على حسن الظن ونقوموا بواجبنا ونخدموا دولتنا وبتعاون ما بين الحكومه وما بين الرئاسه نعم طبعا والدليل على ذلك انه تو اليوم مثلا انا عندي قضيه مطروحه في الراي العام كيفاش المرزوقي بعض الاطراف تقول كيفاش المرزوقي ما امضاش القانون الماليه ما امضيتش قانون الماليه لانه في بعض فصوله مخالف للدستور انا ناس تحل الكتاب وانا الدستور انا بالنسبه لي الدستور شوف القران لعلاقتنا بالسماء والدستور لعلاقتنا الاجتماعيه ما بين بعضنا البعض هكا نفهم الدستور يقول لي الدستور يقول لي حق الملكيه مثلا في قانون في قانون الماليه قانون الماليه انه مثلا الديوانة تفك مثلا حاجه وحاجتها ب 50 دينار والحاجه هذه مثلا اي اي بضاعه تسوى 1000 دينار تجي تفك كل شيء علاش؟ انت حاجتك ب 50 دينار بنا حق تفك الملكيه نتاع يعني الدوله ما مجهوله باش تاخذ باش تسرق المواطنين الدوله تفك هذا تاخذ هذا تحجزه تخلص 50 دينار نتاعها وترجع الباقي ترجع الباقي للمواطن التونسي. ولهذا القانون الماليه في النقطة هذه مخالف للدستور، مخالف لحق الملكيه. وهذا لهذا انا رفضت وطلبت باش الديوانه باش يعاد صياغه هذا القانون بكيفيه انه تضمن حق الملكيه. انا ايضا وقت اللي طلبت من السيد باجي قايد السبسي انه يعطيني اسم رئيس الحكومه لانه الدستور يقول كذا والسيد باجي قايد السبسي رفض ان يفعل ذلك مخالفا القانون. إذا كيف يمكن لشخص يعني يرفض تطبيق الدستور أن يكون حامياً للدستور؟ أنا سأكون حامياً للدستور خاصة فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق والحريات مهما كانت التكاليف يقولوا ما يقولوش ما دام الدستور يقول هذا أنا أي حكومة تخترق فصول من فصول الدستور سأقف لها بالمرصاد. ماذا تقول للتونسيين بالخارج؟ التونسيين بالخارج جزء لا يتجزأ من تونس. احنا عندنا 10% من مواطنينا هما في الخارج لابد أن نعملوهم كأنهم مواطنين هنا ولكن نعملهم أحسن لأنهم هما يفتقروا إلى أكثر من الاهتمام ومن الإحاطة ونعتقد بأن هذا ممكن وإحنا عنا برنامج فيه طويل بالنسبة للمواطنين في الخارج وهم أيضا يصوتوا يعني أصواتهم في نفس القيمة مع أصوات تعطوانسة لهوني سواء كان بالنسبة للانتخابات الرئاسيه او بالنسبه للانتخابات التشريعيه ولهذا وعندهم طلبات خاصه هم تسهيلات خاصه لانه في بعض الاحيان يتشكوا من كونه في الاعياد يعني السوم تسكرة تاع التذكرة الطياره تغلى كيف اللي في الاعياد يعني ولا في المواسم يعني سوم الوتيل يغلى هنا في تونس وما يقول لك احنا اولادنا صغار وحبوا يروحوا لبلادهم يحبوا يشموا الهواء نتاع بلادهم سهلونا اكثر من من هذا أكثر مما يمكن هذا إحنا عندنا برنامج فيه وعندنا برنامج هذا بالنسبة لكل المواطنين وخاصة مواطناتنا في الخارج نقول لهم تفحوا إيش الحاجة الأولى نقول لهم كونوا مواطنين صالحين في تلك البلدان نتاعكم ندمجوا فيها أعطيوها كونوا وطنيين في هذا الوطن اللي احتضنكم خاصة إذا كان عندكم الجنسية باش مواطنينكم الاخرين يقولوا والله هالمواطنين من اصل تونسي قداهم قداشهم بهين وقداشهم كبيرين لأن لانه اليوم ما عادش مشكله احنا الاغلبيه الدول 99.99 .99 من الدول اللي فيها مواطنينا لا نحن في حاله حرب معهم ولا في حاله صراع اذا انا احرض المواطنين باش يكونوا عن عناصر صالحه ثم اطلب منهم انهم ايضا يكونوا عناصر صالحه لهذا الوطن نتاعهم لوطنهم الاصلي وهنا ان شاء الله بعد ما تكمل هذه المرحلة باش ندخلوا في مرحلة البناء والتشييد ونحن سنكون بحاجة الى خبرات اولادنا، انت تعرف مثلا باش نعطيك باش نعطيك رقم، انت تعرف قداش عندنا من اساتذة جامعيين في في في التوانسة اساتذة جامعيين اللي عندهم شهادة دكتوراة وكذا سمى سبعة 7000 اطار، 3500 منهم موجودين في في في تونس و 3500 موجودين في الخارج. هل هالاطارات الكبرى هالاطارات الجامعيه هالعلماء هالباحثين الى اخره انا اطلب منهم ونعرف ان الكثير منهم مستعدين باش يعاونوا بلادهم يعاودوا ويجونا بالابحاث العلميه يجونا بال... بال يعني بالمشاريع الاقتصاديه الى اخره هذه الوظيفه الثانيه وعلى كل حال انا نحب نقول لل يعني لاولادنا وبناتنا اللي في الخارج انه ثم حاجه تكونوا مطمئنين عليها كل الطمانينه وهي انه طالما انا كحقوقي يعني على راس الجمهوريه ما عادش يخافوا من سفاراتنا سفاراتنا قبل كانت وظيفتها الاساسيه هي تزيين صوره الرئيس ومراقبه المواطنين تو مهمتها الاساسيه هي جلب الاستثمار وهي ما عندها حتى علاقه في العسل على المواطنين اذا اذا كان أنا على راس هذه الدوله فهم لن يخافوا ابدا من اي من سفاراتهم ويعتبروها موجوده لخدمتهم وليس لمراقبتهم ايضا رئيس الجمهوريه محمول عليه انه ومسؤوليته حمايه الحريات حريه المراه حريه الصحافه حريه التظاهر كل الحريات نعم هل تتعهد بضمان هذه الحريات هو في الحقيقه من وقت الثوره اذا كان عندنا مكسب ما زلنا محافظين عليه هو حريه التعبير وحريه التظاهر وحريه التنظم بالنسبه للمراه او الرجل وثانيا احنا متعهدين بان القانون تاع الاحوال الشخصيه اللي هو يعني وقع تحت رئاسه الحبيب بورقيبه رحمه الله واللي هو يعني قاعد متواصل وقاعدين كل مره نحاولوا باش نوصلوا للمساواه بين المراه والرجل ولو هو المساله صعيبه ولكن احنا ماشيين فيها هذا ونحن ضامنين في هذا وظالمين في الحريات يعني لأن البلاد نتاعنا اللي هي تو... ننظر فيها العالم أجمع ويشكروا فينا على الثورة وعلى كذا لابد أن نبدأ ونرجع بالتوالي احنا باش نزيد القدام ونعتقد أن التوانسة أهل باش يكونوا أحرار وباش يحترموا القانون لأن المهم هو كونه نخلق دولة القانون اللي هي تساوي بين كل المواطنين ولكن أيضا تضمن يعني يعني الحرية والحرية بدون أن ننزلق في التجاوزات هذا يدخل أني أنا مثل البسيطي مع الانواع أنت تعرف تاريخي أنا تاريخي دائما وبدأ منذ البداية كان تاريخ النضال من أجل الحرية تحكي على حرية الصحافة خليني نعود نقول للصحفيين أنني خلافا لما يعتقد البعض عندي حقيقة بعض المشاكل مع بعض الصحفيين لأنهم يتجنوا علي كثيرا ويتجنوا على الحقيقة، لكن قداش من صحفي شكيت بهم ثم شي صحافي حطيته في الحبس رغم كل ما تعرضت اليه من ظلم، ويعلم الله أنه الإنسان يجب أن تكون له أعصاب حديدية باش يواجه هذا الظلم. إذا بين قوسين دائما الناس يقولوا لي كيفاش تتحمل هذا؟ نقول لهم أنا رجل للحرية، أنا عشت طول حياتي من أجل الحرية، اليوم باش نجي خلي خلي هذا الشعب يتعلم الديمقراطية كما الطفل اللي يطيح ويتكربس وكذا لكن هذا هو اللي باش كما الشعوب تتعلم الديمقراطية شيئا فشيئا بسلبياتها بعيوبها بتجاوزاتها لكن المهم هو أنه ما نفقدوش الأمل لا في الديمقراطية ولا في الحرية إذا أنا في قضية حرية الصحافة كن على أثم الثقة أنني لن أقاضي أبدا صحفيا ولن أتعرض أبدا لكتاب لا لسبب اللي أنا حرمته من الكتابة وكتبي كانت ممنوعة طيلة أكثر من ثلاثين من سنة إذا هذه الحريات سأضمنها، أيضا سأضمن حرية اللباس. المرأة التونسية لها الحق أن تلبس ما تشاء. سأضمن حرية التنظم، المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، سأضمن يعني آآ آآ بطبيعة الحال الحريات اللي تتمثل في في, في في السفر في في كل الحريات اللي أنا دفعت عليها طول عمري باش نواصل ندافع عليها. يعني كيفاش تتصور إنسان كيف اللي ناضل طول حياته من أجل حقوق الإنسان لا يحترم ولا و و يعني سأكون حقيقة أكبر فشل في حياتي هو أنه غدوة أني نكون آه هذه الأشياء اللي عشت من أجلها نعاود نسلم فيها ونقول لا السلطة السلطة ضرورية السلطة ومنش عارف قداش من الناس جاوجوا يقولوا لي لا أنت تفكر كحقوق يسمك تفكر كرجل دولة لا لا لا لا رجل الدولة رجل الدولة الحقيقي هو اللي يحترم الحقوق والحريات هذاك هو رجل الدولة الحقيقي تصورك للعلاقه علاقه رئاسه الجمهوريه والحكومه ايضا و المجتمع المدني وخاصه بمثال اتحاد شغل واتحاد صناعه وتجاره والصناعة تقليديه هو هذا شيء ضروري اولا المنظمات هذه من وقت دخلنا في في العمل التحريري كانوا هم موجودين ومشاركين وفي بناء الدوله كانوا هم موجودين ومشاركين ولا نعتقد أنه لا يمكن أن نعمل بمعزل عن هذا وإحنا في رأينا يعني في رأيي الشخصي هو لابد أن نكون عمل مثل العمل متاع الحوار الوطني اللي مشاركين فيه كل هالمؤسسات هذه ويولي هيكل تشاوري يعني كل مرة وين يعني نشوف في سياسة ما يعني ما فيه باس أن ناخدوا رأيهم ونتشاوروا معهم وهذه تكون بصفة آلية في كل القضايا الكبرى وبالطبع في الأوضاع الاجتماعية هم لابد يكونوا موجودين ولابد اتحاد العام تنسي للشغل لابد اتحاد الصناعة والتجارة يعني الاتحاد متاع الفلاحين ومع الدولة لابد دائما يكون اتصال متواصل باش نوصلوا إن شاء الله الى سياسه توافقيه اللي الناس كلها يرضاوا بها بالرغم من الصعوبات اللي مش مواجهوها وبالرغم من المضايقات اللي كل واحد مش يشعر بها في في في حياته. شوف انا اولا رجل المجتمع المدني، يعني انا تربيت في احضان المجتمع المدني، انا يعني طولت حياتي في المجتمع المدني. انا نحب نذكرك اللي انا كنت رئيس آآ جمعيات الدفاع عن حقوق المعاقين بديت بالعمل في, في في في في الاعاقه يعني انا انا راني جيت حقوق الانسان عبر حقوق الطفل وحقوق الطفل جيتها عبر حقوق الدفاع عن المعاقين انا في الثمانيات كنت ادافع عن حقوق المعاقين بعدك وليت دخلت للرابطه التونسيه الدفاع عن حقوق الانسان وبعدك يعني في هذه الرابطه تعلمت التعدديه وفي هذه الرابطة تعلمت يعني القبول بالآخر وتعلمت كيف أتعامل مع الطيف الإيديولوجي الكبير الموجود في في بلادنا ثم علاقاتي الطيبة كانت دائماً مع الاتحاد لأنه كان حاضنة في وقت من الأوقات لنضالاتنا وكان يدافع علينا وقت اللي كانت الرابطة مهددة حيث يعني تلقائيا انا اشعر تنجم تقول لي اللي انا اشعر بنفسي جزء من المجتمع المدني يمثل المجتمع المدني في الدوله اكثر مما اني دوله تراقب المجتمع المدني، ما عنديش مشكله. ثانيا احب اذكرك بانه الحوار الوطني الحوار الوطني في تونس بدا في قصر قرطاج لكن لما كثرت الحزازات السياسيه قبلت باش الحوار الوطني يعني تاخذ منظمات المجتمع المدني لانه يعني بالنسبه لي ما ثماش فرق ما ثماش فرق المهم هو انه الحساس الحزاز السيا... الحزازات السياسيه يقع حلها بصفه سلميه ايضا ما عنديش مشكله مع نقابات الاعراف يعني انا استقبلت نقابات الاعراف كلها لأنه ثما نقابات اعراف آه يعني ثما زوج نقابات اعراف است... استقبلتهم وحاولت نحل المشاكل نتاعهم لاني نعتبر اللي يعني القفزه الاقتصاديه اللي باش ان شاء الله بعد ما نغلق هذا القوس نتاع المرحله الانتقاليه باش انه رجال الاعمال ونساء الاعمال يعني يشعروا بال... يشعروا بانهم جزء من هذا الوطن وانهم يعني جزء من من من مواصله التقدم ولهذا انا ما عنديش مشكله لا مع الاتحاد ولا مع اتحاد الاعراف ولا مع اي منظمه من منظمات المجتمع المدني. المحور الموالي هو التوازن الجهوي. شنو الجهادات الاولويه وما هي الرؤيه لتحقيق التنميه فيها؟ هو الواقع الان هو ثم ولايات يمكن 13 مش واحده ولا اثنين ولا ثلاثه يعني مهم شيء خاصه في الدخل اين اندلعت الثوره مثلا في سيدي بوزيد في قسرين في سليانه في حتى القيروان حتى الجنوب وكذلك ايضا حتى للشمال الشمال الشرقي. يعني هذم جهات مهمشه، معناها مهمشه؟ معناها الوضع متاح سيء ولا يحلو العيشة فيهم. ليش؟ الـ الـ الـ الـ الـ الامور مش متوفره. اولا البطاله وعشرين الف بطال. فيهم 220 الف عندهم شايط. وهم موجودين. ثم الفقر. على 16% من الفقر عندنا في القاعه. ثم التهميش تاع الجهات هذا، ايش معناها التهميش؟ منها ما همشي داخلين في الحركة الاقتصادية والحركة الثقافية والحركة ف... ف... ولهذا يلزم برنامج كبير أولا ساعة بالنسبة للبنية التحتية اللي متاجم تعملها كان الدوله باش الجهات هذوما يدخلوا في, ال... في ما يكونوش معزولين ويدخلوا في الاتصال مع مقر القرار يعني هذا شيء أساسي ثم يلا بدنا لهم ظروف العيش اللي زادة تخليهم يبقاوا في الجهات هذيك لأن الآن الشاب اللي يجي غادي ما يلقاش كيفاش باش يعيش ما يلقاش وين يعيش يرجع يهبط لتونس على أنه مش يلقى معناها وضع أحسن وهذاك هو اللي يزيد يغذي أكل لا السنتير روج هي ما عادش روج توا ولا سنتير نوار لأن الأوضاع فيها تعبة جدا أنا زرت كثير من المناطق نعتقد أن ولينا ماشيين بالتولي أنا أعرفها من قبل ولكن الشيء اللي شفته أنا توا منها تأخرنا كثير وهذا ما يمكنش يبقى ولابد اذا كان الدوله يلزم تكون يعني عنايتها بجميع المناطق وبجميع الاوضاع باش تكون على الاقل عادله بين كل مواطنيها شوف انا باش نقول لك اللي اولا الجهات التي تركت على جهه كان ذلك بقرار سياسي للاسف الشديد. يجب رفع هذا القرار السياسي. مثلا نعطيك نعطيك مثال فقط مدينة مثل مدينة صفاقس اللي هي مدينة كانت بامكانها ان تكون قاطرة لهذا البلد. يعني همشت هم وتركت بقرار سياسي. وبالتالي اليوم اذا كان نحبوا مدينة مثل مدينة صفاقس تعاود ترجع وتكركر البلاد بهذه الطاقة اللي فيها، يلزم القرار السياسي يرفع عنها، الحجر السياسي يرفع عنها. ايضا كثير من المناطق اللي هي راي عندها طاقات رهيبة سواء في الجنوب، سواء في الشمال الغربي، سواء في سواء في الوسط، سواء في الساحل. يرفع الحجر عن هذه المناطق وهذه المناطق هي بدها يعني باش تمشي في في التقدم. انت تعرف اللي عندنا مشروع اللي يسموه مشروع الاقاليم. تعرف اللي في البرنامج في ال وهذه كلمه الاقاليم انا اصريت عن تكون موجوده في الدستور. ايش معناها أقليم؟ انه ان شاء الله بعد ما تكمل هذه المرحله الانتقاليه ستكون لي يعني قدره اعطاء مشاريع قوانين. وأولى المشاريع القانونيه باش نعطيها هي انه هات نعملوا الاقاليم في تونس سته اقاليم فامني تونس صفاقس والوسط الوطني القبلي الشمال الغربي الشمال الغربي والجنوب يعني هذه هذه سته مناطق باش ولي عندهم سلطات يعني قدره انهم ياخذوا جزء من من الموارد الموجوده عندهم وباش نعطيهم قدره التنميه الجهويه يعني تنميه الجهويه في تكون فقط مسؤوليه الدوله تولي مسؤوليه هذه المناطق مسؤوليه هذا تولي ال ال ال كل جهه تولي مسؤوله عن تنميتها ونعطيها الموارد نتاعها باش تكون مسؤوله على تنميتها انا ذاك سترى كيفاش يعني هذا الطاقات المجمده بقرار سياسي البلاد كلها ستنحف فهمني الجهات كلها ستنهض، والقضية مش أنا أفضل جهة على جهة، القضية إني نعطي لكل الجهات، نعطيها حظوظها، نعطيها إمكانياتها، نخليها تعبر عما في طاقاتها، وأنا ذاك سترى يعني العجب العجاب من هؤلاء التونسيين. ثقافة والتعليم وشباب سي شو برنامجكم في هذا؟ أولاً التعليم، إحنا الدولة تاع الاستقلال عملت مجهود كبير هو عامه التعليم واللي كل شاب يجي في عمر التعليم يلقى بقعه في المكتب وبقعه مجانيه. لكن لابد ان نعترف وان التعليم ايضا يلزم التعهد. حبيب بورقيب الله يرحمه كان يقول احنا نحبوا نستثمروا في الماده الشخمه هذيك هو التعليم. لكن انا جاوبتك النهار قلت الماده الشخمه بلحت لان التعليم اللي عندنا ما بعد ذلك تو عندنا جي 220 ألف عندهم مشاهدة العليا وما قاموا الشغل وقت اللي في أول الاستقلال إحنا كنا نقاومه في الأمية ونقريه في الناس من الأمية توا شيء أخر المستقبل بتاع تونس ما يكون إلا بشبابها ونحن في برنامجنا من أولوياتنا هو كون شبابنا نهيوه لأن الجيل بتاعنا قام بواجبه وانتهى الوظيفة اللي مزلت عنده هو كونه يساهم في تكوين الشباب بتاعنا والشباب تاعنا لازم يكونوه على اسس جديده ما عادش على اسس قديمه يلزم نبعثوه للكليات العليا في امريكا في المانيا في اوروبا وفعلا نحن بدينا في هذا وقت اللي تنقلنا لاوروبا واستدعونا وتنقلنا لامريكا واستدعونا في امريكا انا طلبت من عند رئيس الجمهوريه الامريكيه مسي قال لي شنو الشيء اللي تراه قلت له كثروا في الملح للشباب تاعنا باش يجوا يقراوا عندكم وفعلا وقع ان شاء على الشباب الشبان اللي كافي باش يمشيو لكن هذايا شيء ضروري احنا نحب دولة القرن الواحد 21 الدولة هذه ودولة الديمقراطية ودولة القانون ما يمكنش باش تثبت اذا كان ما هيوش الجيل الجديد علاش؟ لأن الدولة ما يمكنش تبقى توا واقفة هوني اللي يقف يبدا يتأخر الشباب بتاعنا وقت اللي يتحمل المسؤولية ويكون متكون هو باش يواصل في الالت... في دفع بلاده للالتحاق بالدول المتقدمه، وإحنا توا عنا بون شاسع ما بيننا وبين الدول المتقدمه، وتاخرنا في الثلاث سنوات الاخيره، لكن لابد معناها نستانفوا العمل في نطاق التقدم والرقي باش بعد مده ان شاء الله تونس تولي من بين الدول المتقدمه. الثقافه. الثقافه كيف كيف؟ احنا مسؤول الحظ الثقافه ما نعطيهاش قيمه. انت كيف تشوف الميزانيات وقت اللي تصير ضغط على وزير المال معناها في كذا ينقصوا من الثقافه. بالعكس الثقافه هي الشيء الاساسي وما يقولوا يعني لا كولتور يعني ريست الشيء اللي يبقى في قيمه الشعوب هي الثقافه ودفع ملكه الابداع والخلق والتقدم. نحن سواء كان في الغناء ولا في الـ في الـ في الكتابه ولا في التاليف ولا في في التياترو، كل هذاك ضروري باش الشعب يكون عنده عنده روح وروحه الشعب هي غادي التعليم، التعليم انا بالنسبه لي استاذ جامعي ورأيت يعني انهيار التعليم في بلادنا وهذا بالنسبه لي اكبر مصيبه اصابتنا اصابتنا بها الدكتاتوريه وانت تعرف اللي الجامعات نتاعنا اليوم مصنفه في اخر الجامعات في العالم. اليوم لابد من اعاده هيكله الجامعات. تقول لي ما هو دور رئيس الجمهوريه؟ دور رئيس الجمهوريه معروف انه في الدستور هو العلاقات الخارجيه هو الامن القومي، هو الوحده الوطنيه، هو حقوق الانسان والحريات ودفاع عن الدستور. تقول لي ما شنو هو دوره في التعليم؟ انا اقول لك شنو هو دوره في التعليم. انا مشيت في في زياره رسميه في مارس ألفين 2013 لالمانيا مدام ميركل مدام ميركل قالت لي اش نجموا نعاونوك احنا الالمان قلت لها مدام ميركل حاجه واحده اعطيونا جامعه تقنيه اعطيونا جامعه تقنيه اللي هي تخرج التقنيين السامين لانه في وقت الملاقات باش نبداو ندخلوا في عمليه البناء والتشييد وسنحتاج الى تجربتكم انتوما في في هذه في في هذه التقنيين السامين بين قوسين الملك عبد الله هو اللي قال لي الملك عبد الله قال لي الالمان عملوا لنا جامعه هايله ياسر تكون في التقنيين معاه الجامعة جامعه نتاع التعليم النظري الالمان راهو عندهم آه يعني قدره كبيره ياسر على في هذا الميدان اذا كان تمشي لالمانيا اطلب هذا وفعلا اول ما طلبته قلت مدام مركل تعملوا جامعه تقنيه قتلي نعم ونحن بصدد. ايضا في جوان 2013 مشيت لليابان. اليابان هزيت لها ثلاث هزيت ثلاثه ملفات، الملف نتاع حمايه الشمال وخاصه هذيك جهه مجاز البيت من فيضانات واد مجرده. مشروع خارق العاده باكثر من عشرة مليارات دولار. هزيت له قضيه الـ الـ يعني مصانع تحليه مياه البحر وهزيت له الفكره الاخرى قلت السيد يعني رئيس الحكومه الياباني رانا احنا نريد التجربه اليابانيه في التك في التكنيك وفي التكنولوجيا نريد جامعه يابانيه وهذه الجامعه اليابانيه ان شاء الله يعني ستركز في في في برج السدريه هذا هو الشيء اللي قاعد نقوم به انه امور عمليه حقيقيه مش مش كلام في الفارق انه رئيس الجمهوريه يسعى لأن تكون هناك جامعه ألمانيه وجامعه يابانيه وهذا سيتحقق إن شاء الله في الخمس سنوات المقبله، هذه فيما يخص لكن يلزمنا نعاودوا نراجعوا تعليمنا من من الأساس من الأساس لأنه رانا تخلفنا برشا وعندنا مصيبه كبيره في التعليم. فيما يخص الثقافه أنا رجل ثقافه، أنا بالنسبه لي الثقافه هي جزء من التنميه، مش بعد ما نعمل التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه نعمل تنميه ثقافيه، التنميه الثقافيه جزء لا يتجزأ من ال من التنميه العامه، لكن التنميه هذه كيفاش الثقافيه كيفاش؟ اولا الحريه، لازمنا نعطيه الحريه للمبدعين. تونا طيب مثلا وقت اللي نسمع اللي آه سيمون بربوش عمل فيلم اسمه صراع، الفيلم يحكي هذا على الديكتاتوريه، لكن ثم ناس اللي ما عجبتهمش الفكره نتاع الديكتاتوريه يحبوا السيد هذا ما يعرضش الفيلم نتاعه او يهدوا فيه، انا نقول ثم خطر على على الثقافه، ما زالت العقليات القديمه، انا نحب الحريه المطلقه للمبدعين. وخلي يعني المحاسبه تاتي بعد من طرف ذوق الجماهير، لكن لا سبيل الى عمليه الاستنصار. اذا انا ساحمي حريه المبدعين علما وان رئاسه الجمهوريه راه في هذه الثلاث سنوات الاخيره دعمت عشرات الجمعيات الثقافيه، عشرات المهرجانات الثقافيه وانني بالميزانيه نتاع رئاسه الجمهوريه ساواصل دعم هذه الثقافه لان الثقافه بحاجه الى اعتمادات وبحاجه الى الحريه. يعني نتصور انه رديت على يظهر لي ثم شيء حاجه اخرى من التعليم والثقافه الشباب أي الشباب انا التوانسه ما يعرفوش اللي انا وقت اللي نمشي لاي قمه نهز معايا طفل وطفله من المتفوقين نهز في مشيت ال ال لروما الباب المانيا الامم المتحده الكويت في كل مكان نمشي له الا ونهز معايا زوز شباب باش نشجع الشباب باش الشاب والشابه اللي يعرف اللي هو غدوه وقت اللي يولي ياخذ آه يعني يكون متميز متالق قادر باش يمشي مع رئيس الجمهوريه وصدقني وقت اللي نقول لك اللي قدست البابا بهت وقت اللي قال لي كيفاش شنو معزوز الشباب قلت له قدست البابا راني انا نحب نشجع الشباب وراني نهز في كل في كل مره نمشي فيها المكان في الامم المتحده وكذا نهز والله قال لي يعطيك الصحه والله قال لي فكره باهيه هذا اهتمام الشباب، أنا أيضا الشباب جمعتهم في قصر قرطاج وقلت لهم شني طلباتكم؟ شني أمالكم؟ قالوا لي ثلاثة حوايج، قالوا لي حرية الإنترنت وهذه داخل في الحرية وأنا سأضمن هذه حرية الإنترنت. الناس انسات اللي تو ثلاثة سنين الفيسبوك والتويتر واللي أحيانا كانوا كانوا يقصوا حتى السكايب. أنا سأسعى بكل قواي وسأعمل على أن تكون هناك حرية الإنترنت. أيضا الشباب يقول لي احنا مشكلتنا هي التعليم. ولذلك انا هم اللي حطوا في في ذهني هذه الفكره ان لازمني نجيب لهم جامعات تقنيه اللي ترفع من مستواهم وثم بطبيعه الحال للعمل لكن العمل اليوم مربوط بالاساس بالماكينه الاقتصاديه اذا كان الماكينه الاقتصاديه ما تدور الشباب ما عنده ما عنده ما يخدم ولهذا نعود ونرجع مره اخرى لقضيه الاستثمار والاستثمار ثم استثمار داخلي ثم استثمار خارجي الاستثمار الخارجي يجيبه رئيس الجمهوريه يجيبوا العلاقات الخارجيه راهو ما عندكش فكره راهو احيانا واختي اللي نمشي ونقعد مع رؤساء الحكومات ورؤساء الدول احيانا في قاعده نتاع خمس دقائق تتعمل يعني اشياء اللي بمئات الملايين نتاع الدينارات تتحلل تونس وهذا انا فخري اني قمت بهذا وانني سواصل القيام بهذا. القرارات اللي باش يتخذها قايد سبسي لو تم انتخابه رئيسا في المده الاولى وفي السنه الاولى من تولي السلطه. اولا باش ما نكثروش الرئيس راهو القرارات عن رئيس الحكومة. وأنا شخصيا وظيفتي باش نشجع وباش نوجه إذا كان يقبلوا هذا. وفعلا في ميادين عندي سلطة أكثر. وفي ميادين أخرى ما يلزمش نعطلوا الحكومة يعني على السير بتاعها. بالعكس يلزموا كما قلت أنا البارح ولا البارح يعني وقت اللي تلقى الدنيا واقفة معناها ثمّ واحد يزيد يزبكها. ثم واحد يعطيها شويه زيت احنا ما البلاد نتاعنا تاع زيت الزيتون باش الامور تتحرك. انا من الناس اللي نعتقد وان يلزمنا نعاونوا الحكومه باش تواصل العمل نتاعها بدون وهي رقبتها من من المجلس مجلس الشعب يعني هو اللي يعطيها الفرمان كما يقال وهو اللي رقبها ولكن ايضا ما يلزمش الرئيس بما له من مشمولات يحل محلها. إذا كان حلينا محلها عطنا المواضيع بما فيهم الميادين اللي هما من أنظار الرئيس كيما الدفاع كيما يعني الأمن العام يعني وظيفة الرئيس هيشي مش ياخد بقعة وزير وزير الدفاع ولا كل واحد عنده مشمولاته ولهذا يسهل يعني يسروا ولا تعسر شوف أنا نعاود نقول لك اللي رئيس الجمهورية هنا التوانسه يعرفوا رئيس الجمهوريه مش هو مش الحكومه، رئيس الجمهوريه مره اخرى الامن اذا الجيش والامن، العلاقات الخارجيه، الحقوق والحريات والقوانين عنده يعني قدره انه يقدم هذه القوانين وهو ايضا يراس يراس الان في الدستور الجديد الحكومه باش يشوف بالضبط هالحكومه هذه ايش قاعده تعمل واش قاعده انا بالنسبه لي سادفع بكل قوايا أنه الماكينه الاقتصاديه تعاود ترجع اليوم اكبر مشكله في البلاد هي الماكينه الاقتصاديه واقفه باش نعطيك فكره احنا اليوم عنا اكثر من ثلاثمئه الف شاب عاطل عن العمل باش النجم نخدموا فقط للستين سبعين الف اللي يجيونا كل كل كل عام يجب الماكينه الاقتصاديه تدور بخمسه في المياه. يعني نسبه النمو تكون خمسه في المياه. احنا اليوم عنا نسبه النمو لا تفوت اثنين في المياه. يعني القضية القضية الاقتصادية هي اللي باش تكون الفيصل في السنوات من. احنا ثلاث سنوات هذه كانت سنوات السياسة بامتياز تو باش تولي سنوات الاقتصاد اذا انا ساسعى بكل قوايا مرة اخرى انه الماكينة الاقتصادية تعاود ترجع وهذا دوري سيكون في كل انا اذهب في كل مكان للاستثمار على الصعيد الداخلي على الصعيد الداخلي انا ثم جملة من المشاريع القوانين باش نعديها المشاريع اللي تتعلق بالحوكمة الرشيدة المشاريع اللي تتعلق بمحاربة الفساد المشاريع اللي تتعلق بتضارب المصالح مش معقول انه رئيس حكومة ولا رئيس كذا فمن مشتبه فيه انه يعمل في اشياء اللي هي تتناقض مع مصالح الوطن هذا يزم, يزم يكون يعني واضح ومحدد ايضا مشاريع الاقلمة باش في فيسع نعطيه للسلطات للجهات باش هذه الجهات تقدر تنمي نفسها بنفسها ايضا انا بالنسبة لي عندي قضية هامة تشغل بالي وهي باش نعرضها على الحكومة هي قضية التلوث اليوم راو عمري ما شفت تونس في حاله التلوث اللي هي فيها عليه اليوم البلاستيك الازرق في كل مكان اليوم ثم كارثه بيئيه لازمنا ن... ن... ن... ن... وانا عندي قناعه انه جزء من هالكارثة البيئيه ماهوش ماهوش طبيعي يعني انه ثم قوى حبت تتعيف هالبلاد في الثوره نتاعها ومسيبة هالسق على تونس كامله اول شيء يجب ان نبادر به هو تنظيف هذه البيئه لانه هذه بيئه اولا قضيه صحه قضيه آه آه قضيه آه ايضا آه سياحه قضيه كرامه وطنيه يا رسول الله اذا انا ساسعى انه اولى اولويات يعني اولوياتي الخارجيه باش نوصلها اولوياتي في في الامن ساوصلها لكن انا ساضغط على الحكومه باش تنظف البلاد اولا وثانيا هذه القوانين مثل ما قلت لك باش السلطات تعطى لاكبر عدد ممكن من المواطنين ثم ايضا قضيه هامه جدا اللي هي قضيه انتخابات البلديه تذكر اللي انا اول واحد قال هالبلاد هذه لازمها انتخابات بلديه قبل الانتخابات الرئاسيه والتشريعيه فضح يكون مني، قالوا لا باش نعملوا عام ومش لازم. قلت لهم انا باش نعمل ثلاث سنين، لازم انتخابات بلديه، لانه الانتخابات البلديه هي اللي باش تنظف وقت اللي ثم مسؤولين بلديين هم اللي باش ينظفوا البلاد ومش كذا، انا اسعى الى ان تكون هناك في ظرف ستة اشهر ان تكون هناك انتخابات بلديه وفي ظرف عام انتخابات يعني هذه المجالس الاقليميه اللي باش تعاود تعطي اكبر قدر ممكن من السلطه الديمقراطيه للتوانسه. محاربة غلاء المعيشة سيلباجي، هل أنت مع الزيادة في الأجور في 2015؟ الأجور مرتبطة بتدهور القدرة الشرائية. بالطبع وقت اللي إنسان عنده شهرية معينة والأسعار تبدأ تطلع والقدرة نتاعو تتهرع لابد أن نخلق المعادلة. أنا مانيش ضد زيادة الأجور. وإنما لابد تكون في مخطط كامل ياخذ بعين الاعتبار كل المعطيات يعني وبحوار معمق بين الدولة إذا كانوا بالنسبة للموظفين نتاع الدولة وكذلك أيضا المؤسسات اللي كنا نذكروا فيها كيف ما الاتحاد العام التونسي للشغل كيف ما اتحاد الصناعة والتجارة يتحاوروا مع بعضهم حسب المصلحة العامة ولكن إذا كان الحكومة قادرة باش على الأسعار ونقص في الالتهاب اللي موجود نشوفوا فيه الان وزرنا الاسواق وشوفنا الحاله بتاع المواطنين يعني وعاش خلطين يعني ما تنجمش تقول لهم ما تزيدوش في الاجور لكن ثم علاقه جدليه بين زياده في الاجور وبين الاجور بصفه عامه وبين غنو المعيشه شوف انا باش لك حاجه الوضعنا الاقتصادي صعيب الماكينه الاقتصاديه مش قاعده تدور كما ينبغي. ثم ضغوطات كبيره ياسر على الحكومه المقبله فيما يخص ما يسمى الاصلاحات. اصلاحات هيكليه اللي يعني ربما تسريح عمال من من القطاع العام. ربما زياده في الضرائب. ربما رفع المواد الدعم عن عن المحتاجين. ثم رزمه من ال اصلاحات بين ضفرين اللي قد تفرض على هذه الحكومه وانه آه الان ما نجموش نزيدو في في, في الاسعار الى انا شو باش دوري في هذه باش دوري شنو هو دوري بالاساس هو انه يعني هذه الحكومه بشكون عليها ضغوطات خارجيه كبيره ياسر وحتى خطوط داخليه باش تاخذ آه اصلاحات اللي هي باش تنجر العظم نتاع المواطنين التوانسه انا مهمتي الاساسيه هو الدفاع عن الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه للهيئات المستضعفه للهيئات الضعيفه للهيئات الفقيره يعني ساكون الحامي باش الطبقه الوسطى اللي هي قاعده تفقر يوما بعد يوم ما تزيدش تفقر والطبقات الفقيره ما تزيدش فقرا على فقر فهمني هذا سيتطلب سيكون هناك يعني حقيقه صراع توازن لكن انا ساسعى بكل قواي أن أكون ممثل هذه الطبقات الفقيرة وخاصة الطبقة الوسطى باش الإصلاحات اللي هي ضرورية ما عنديش مشكلة أنا نعرف اللي ستكون إصلاحات ضرورية وستكون إصلاحات موجعة لكن يزم أيضا الوجع ما يكون يعني يكون مقسوم بين تونس الكل ومش دائما وأبدا نفس الأطراف تتحمل هي يعني المآسي متاع هذه الإصلاحات الاقتصادية الجذرية والهيكلية محور المويلية البيجي هل انت مع زياده في الاجر الادنى والى اي مستوى هو فعلا الاجر الادنى مش علي ياسر منهم 340 دينار والوضع ما عادش يسمح احنا مع هذا لكن يعني بدون شطط انا نعتقد اذا كان في اخر ال الخمس السنوات يولي 500 دينار معقول ياسر يعني وميزانيه الدوله قادره على هذا يعني بالنسبه لل للقطاع العمومي وحتى لكن فعلا يعني حسب السياسه المتبعه يعني يلزم توا الان يلزمنا ندخلوا في النمو الكروسونس لان احنا توا النمو بتاعنا قليل ياسر اذا كان الدوله والحكومه جديدة في برنامجها تكون كفيله بتحسين النمو هذا في درجات معقوله انا نعتقد وانه فعلا يعني لابد باش نزيدوا في في القدر الادنى المضمون وبصفه تدريجيه الى ان تصبح عنده معنا قيمه ونجم يعيش عائله. انا نعاود نقول لك اللي هذه قضيه بالاساس قضيه الحكومه، لكن انا اعتبر انه فعلا ثم اليوم مواطنين توانسه قاعدين يعيشوا في حاله من الخصاصه ومن الظنك اللي تبكي. تعرف انا راني درت في, في انا في الحملة الانتخابيه ماشي حمله في البلاتوات انا حمله الانتخابيه ندور دورت البلاد كلها فمني دورتها من عند راهم فمني اليوم كنت في, في في القيروان يعني في كندار يعني في كل مكان اذهب اليه الا وانا اسمع صراخ الاستغاثه يا سيد الرئيس كلانا الفقر، يا سيد الرئيس كلاتنا البطاله، يا سيد الرئيس مع الناس ما عندناش ما نشربه، يا سيد الروح قلبي م... دامي، قلبي دامي لاني قاعد نشوف في اي مدى يتخبط التونسيين في فقر المدقع، اي نعم لابد انه نعملوا حاله من ال يعني نرفعوا الح... هكا الناس هذوما اللي تحت تحت الصفر يلزمنا نرفعوا، يلزمنا نعطيوهم الحد الادنى باش ينجموا يعيشوا بكرامه يا رسول الله، بانتظار انه الماكينه الاقتصاديه تعود ترجع خاطر انا عندي قناعه انه اذا كان اعطينا الاستف... اذا كان اعطينا الاستقرار للعالم خاطر نعاود نقول لك اللي تونس في عيون العالم وتونس محبوبه وتونس ال... ال... الاوروبيين والخليجيين والكلهم يعرفوا اللي تونس لازمها تكون سكسس ستوري كما يقولوا يعني قصه ناجحه يعني نعطيو العالم هذا نعطيو الاستقرار السياسي سلطه متوازنه مثل ما اشتغل الحزب رئيس الجمهورية ديمقراطي قانوني للطبقات الاخرى ممثله في في الحكومه في البرلمان توازن سياسي تونس كل متعايشين مع بعضهم اعطيناهم الاستقرار السياسي يعطيونا الاستثمار اذا كان اعطونا الاستثمار 2015 الاله الاقتصاديه اخر 2015 الاله الاقتصاديه تولي الدور فهمني تولي الدور انا ذاك يولي عندما نجم نعطيه نجم نرفع في الـ في الـ في, الـ في, الـ في, الـ في الـ يعني في في الزيادات ومن بعد كذا 2017 عندنا مشكلة في 2017 توس لازم يعرفوها ماعرفش هالكلام هذا هذا المفروض اللي توس يعرفه 2017 عندنا ما يسمى حائط 2017 لانه في 2017 لازمنا نخلصوا ديوننا اللي عشنا بهم في الثلاث سنوات متاع الثوره وهذا باش يعني وهنا وهنا دوري الكبير هو ان الهاجس متاعي هو هالديون متاع 2017 يعني انا تو عندي الهاجس الديون قلب الديون للاستثمار الديون القديمه واني من الان باش نبدا نناقش مع هذه الدول اللي مسلفتنا انه في 2017 يزيدوا يصبروا علينا شويه يوخروا علينا شويه علاش لانه الاله الاقتصاديه 2015 بتولي الدور مليح 2016 الدور مليح 2017 ان شاء الله نكونوا خرجنا من عنق الزجاجه انا ذاك نجموا نخلصوا ديوننا نجموا نرفعوا في الـ في, الـ في الاجور نجموا هالناس مخنوقع. الناس مخنوقه الناس مخنوقه لهنا نجموا نحلوا شويه باش في ظرف ان شاء الله في ظرف خمس سنوات البلاد تتنفس البلاد تتنفس أما رانيا عندنا 2015 صيد عندنا 2016 الماكينه يا سمع الدور عندنا الحائط نتاع 2017 لكن بعد نجموا نتنفسوا هذا يتطلب مره اخرى الاستقرار السياسي والاستقرار السياسي ما نجم يكون الا في هذا الاطار حكومه وحده وطنيه في اطار ناس يعني متحابه مع بعضها يلزم من هالتشنجات يلزم من هالخصومات ما يلزمنا نعيشوا مع بعضنا ونعملوا خيار اخر هل انت معرف على الدعم عن المواد الاساسيه والمحروقات؟ شوف مشكله الدعم مشكله حساسه. وتعرف في وقت من الاوقات يعني كونت ازمه في البلاد. وليسميوها موضوع الخبز وكذا. يلزم ننظر لها بتاني وبمسؤوليه. الدعم متاع المواد الاساسيه الغذائيه ضروري. لانه الحاله تاع المواطنين تعبه. وانما ثم زاد دعم المحروقات ودعم بالنسبه للمواد الغذائيه مش حاجه كبيره بالنسبه تاع المحروقات لكن يظهر توا من حسن الطالع كما يقال وان المحروقات تو الاسعار نتاعها ما يعني كنا عملنا ميزانيه على اساس 95 دينار البرميل الان في البرميل 61 وشويه فما فرق ولهذا هم الأسوان مش بقوا هذوك هم راهو ما يظنوش ما اللي باش نقصوا لهم في الاسواب ولكن ما عادش يزيدوا ولهذا دعم بنفسه يولي الثقل نتاعو على الميزانيه اقل وهذا لازم نمشيو تدريجيا ونعملوا مشروع يعني في المد... في المدى المتوسط ما نجموش توا هكا نعبتوا قرار نقولوا توا اليوم باش مش... ما يجيش وقلت حاولنا قبل وفشلنا فيه ولهذا على الاقل نتعظوا بالماضي ونواصلوا الى الامام ان شاء الله توا شيء فشيء يعني حتى الدعم يولي يعني يخف عبئه على الميزانيه نتاع الدوله هذا هو الشيء اللي كنت اقول لك فيه انه الـ الـ يعني ثم يعني ضغط كبير ياسر على الحكومه باش تفعل هذا انا مع انه في قضيه المحروقات انه لا يرفع الدعم الا على المصانع الكبرى كما المصانع الاسمنت اللي هي تستهلك في قدر كبير من المحروقات و و وما ثم حتى داعي لكن أينما يعني تمس جيب المواطن أو مستوى المعيشة نتاع المواطن اللي هو منخفض كثيرا أنا يعني سأكون موقفي موقف صلب أنه يلزمنا بلادنا فقيرة وتعبة وما نجمش نزيد من تعب الناس أكثر سؤال أهم وسؤال الأخير نعم كيف ستترك تونس بعد خمس سنوات لو تم انتخابك سباشي أنا أمل وأن تكون خير من توا. وإذا كان ما هيش خير من توا فهي خيبة المسحة. احنا البلاد بتاعنا تعبة وثانيا عنا أزمة متنوعة متعددة الأسباب. يعني أزمة مالية، أزمة اقتصادية، أزمة أمنية، أزمة اجتماعية. يعني لابد أن نخرج من هالوضع اللي نحن فيه. وقتاش نجموا نخرجوا؟ أولا ساعة وقت اللي تقدموا فيما يخص فيما خص الاستقرار في تونس وفيما يخص الأمن في تونس إذا كان تغلبنا على الأمن في تونس وتغلبنا على الاستقرار وحققنا الاستقرار وتكون عنا حكومة ذات مصداقية داخلية وخارجية أنا نعتقد وأن يعني الاستثمارات لتونس ترجع لانه ما تجيش الاستثمارات اذا كان احنا معناه ما عندناش استقرار وما الامن المستتب ترجع ونخرج شيئا فشيئا من الوضع اللي احنا فيه لكن ما يلزم الناس ما تفهمش اللي بعصا سحريه تو كل شيء باش يتبدل يلزم العمل يلزم تضامن كل اطياف المواطنين في هالعمل هذا وكذلك ايضا يلزم تونس تحافظ على اشعاعها الخارجي وتحسن علاقاتها مع الدول الخارجيه خاصة مع الدول الخليج اللي في الحقيقة في, في العوام هذه العوام ما كانتش كما يراد وكذلك مع الدول الكبرى اللي هما مستعدين باش يعاونونا ووعدونا بذلك وان شاء الله إذا كان ننجحوا في العملية الانتخابية ونعطيه للعالم صورة ان النظام في تونس قاعد يفض في المشاكل بالحوار يعني وبالتضامن على خلاف ما وقع في دول أخرى أنا نعتقد وأن تونس تولي هي قبلة كل الأنظار وتونس إن شاء الله تكون يعني تخرج من هالوضع اللي نحن فيه في أقرب الأوقات وكما قلت لك مشي بضربة يعني بعصا سحرية ومش في العاملون لكن عندنا خمس سنين يعني اللي هما كافين إن شاء الله باش تونس تدخل على السكة وتنتهج يعني نهج التقدم والرقي والله أنا يعني عندي عندي جمله من الاحلام مثلا خليني نقول لك على احلامي بعد خمس سنوات انه بعد خمس سنوات ما كان يعني الاحلام بتوارد مع ماشي مرات بالافكار مشروع بارورا في صفاقس انتهى انه مشروع انفيضا معنا ولا عندنا بورت كبير في انفيضا ودوله وتكنولوجيا الى اخره انه الموضوع نتاع جابس يعني الفوسفوجيبس لقينا له حل وانه ذاك التلوث البغيض في في كذا انه يعني كل هذا الحوض المنجمي في في في قفصه يعني يعود الى نسق الانتاج متاعه ونرفعه في لنسق الانتاج ونزيدوا في جهه المكناسي فبنزيدوا نستغلوا يعني هذاك الفوسفات الموجود ايضا حلمي الكبير انه الجنوب كله الجنوب الكله يتغطى, يتغطى بالمرايات هذيك اللي باش ناخذ منها الطاقه الشمسيه والطاقه الشمسيه راي مطلوبه برشا أما لأنه هذاك جبل الطباقة الكل اللي وقت اللي نتعدى منه كإني نشوف فيها نشوف فيها في جبل الطباقة نشوف هذه الهوائيات لأن هذيك المنطقة كلها فيها ريح وثم برنامج خرق العادة باش يعني تولينا هوايات وننجو الكهرباء يعني حلمي أيضا أنه القيروان تصبح عاصمة مغاربية إن شاء الله نتقدمه في الاتحاد المغاربي وتكون القيروان عاصمة مغاربية حلمي أنه الشمال الغربي الشمال الغربي اللي هو من اجمل ومن احلى مناطق بلادنا، فهمني؟ والخضره فيه والزراعه فيه يبقى على ذلك الحال من البؤس، اما لانه مثلا كل هالاراضي الدوليه التي تعطى لمن لا يستحق، فهمني؟ وتلقى المراه تاخذ سبعه دينارات يخدم لك يعني ياخذ لك 1000 هكتار ولا ما نعرف شنو ومن وبعد كي يخدم لك يخدم لك خمسه نساء ولا سته نساء يستثمرهم ويطيشهم و يعني أنا نحب هذه الأراضي الدولية وهذا أحضر من مشاريعي أن الأراضي الدولية هذه يعاد التفكير فيها يعاد إعطائها لمن على الأقل يحترمون كراس الشروط يعاد إعطائها للشباب باش هذه المنطقة أخيرا أولادها يستثمروها ويحسوا أنها أرضهم عندي حلم مثلا انه تبرقه وعندره اللي هي من اجمل مناطق الدنيا مش مناطق تونس من اجمل مناطق الدنيا تكون قطب سياحي كبير عندي حلم انه مثلا سليانا اللي هي يعني نسيت اصلا من الخارطه انها تكون فعلا قطب صناعي وسياحي اكثر ايش باش لك انا قلبي في كل قريه في كل مكان لاني راني راني دورت هالبلاد كلها راني في الانتخابات هذه ما قعدتش في التلفزيونات مشيت لكل بقعة وفي كل بقعة نشوف الفقر ونشوف التهميش ونشوف يعني البؤس ونشوف التوانسة كيفاش يعيشوا الروح قلبي مزق ولهذا أنا عندي أحلام كبيرة لهذه البلاد أنا إذا كان داخل في هذه المعركة مايش داخل فيها لـ لـ لـ لـ لـ لـ لشخصي داخل فيها لأني عارف أنه ثم أحلام يجب أن تتحقق وأنني قادر على تلبية أو على دفع هذه الأحلام قدما هذا هذا هذا يعني هذا ما, ما, ما اريد نحب نشوف هالبلاد هذه اللي انا نحبها بكيفيه ما تتصورهاش نحب نشوفها يعني بلد راقي مش قولك حاجه انا راني ما نغارش منغارش من شخص عنده يملك اكثر مني ولا خير مني وكذا لكن انا نغار وقت اللي نمشي لسويسرا نشوفك النظافة نغار وقت اللي نمشي لفرنسا ونشوفك المصانع نغار وقت اللي نمشي للنرويج ونشوف نغار نغار نقول علاش احنا تونس ما عندناش هذا الشيء، احنا قادرين باش نعمل هذا الشيء، ونحب بلادي انها توصل لهذا ال... لهذا الشيء اللي ان... ان... نحب نحب نشوف تونس نظيفه كي سويسرا نحب نشوفها متقدمه كفرنسا، نحب نشوفها تكنولوجيا كاليابان. ان... علاش؟ علاش؟ احنا ما من... نوصلوش لهذا. بلدان وصلت انا بلاد كيما ماليزيا، بلاد كيما ماليزيا كانت اقل منا في في التسع في... في الستينات. برا شوف ماليزيا كيفاش برا شوف ماليزيا كيفاش برا شوف تركيا كيفاش برا شوف المغرب كيفاش علاش؟ الاستبداد هو اللي هلكنا والفساد اللي تابع للاستبداد هو اللي هلكنا ما يلزمناش نعودوا للاستبداد ما يلزمناش نعودوا للفساد باش هالبلاد تولي جنه على وجه الارض كان عندك ما عندكش اضافه سيسي البيجي في الاخير انا ما زال عندك اضافه اعطيتك 20 دقيقه بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا جزيلا سيد البيجي قايد سبسي المترشح للانتخابات يعني كان اللي جاوبتني على الاسئله اللي قلت لي عليهم الدورة الثانية اذا كان عندك اضافه البيجي الباجي الوقت مازال معنا اذا كان عندك اضافه اذا, إذا كان نحب الاضافه انا اتمنى ان الانتخابات هذه تتم بصفه حضاريه وما نبداوش نهدوا مسبقا بان ثم تزوير وكيف يقع التزوير وما يقعش التزوير هذه نيه مقعمزه هذه يسموها وثم برشا ناس يعني عندهم هواجس في الامور هذه ها كل حال أنا نأمل اللي العقل هو اللي يرجع وزاد نوجه نداء لكل التوانسة وخاصة للشباب منهم انهم يمشوا صوته ليش؟ لأن بعد ما عادش يلوموا وقت اللي الثورة اعطتهم الحق مش يختاروا نوابهم بكل حرية ما يتأخروش في الموضوع, في الموضوع هذا وإذا كان ما حبوش وما جاوش أنا ما نعتقدش اللي ما يجيوش لكن اللي قال وقتها ما عادش يلوموا على التحد شكرا جزيلا شكرا. سيد باجي قايد سبي سير للدوره الثانيه للانتخابات الرئاسيه برك الله فيك بارك الله فيك انت عندك اضافه او كلمه اخيره سيد طبعا انا, أنا عندي اضافات كثيره عندي اضافات باش نقول للتوانسه والله لو تعرفونا لو تعرفونا احترام <تصفيق> تونس اللي نشوف فيه في الخارج يعني انا وقت اللي نشعر بالالم وقت اللي يجي يشوف هنا تبخيس تبخيس الثوره تبخيص الحكومة تبخيص رئيس الجمهورية تبخيص البلادنا تبخيص كذا يعني كانوا ثم عملية إحباط يعني تكسير المعنويات نمشي للخارج لا إله إلا الله لا إله إلا الله نشوف الاحترام والله أنتم شعب عظيم والله أنتم شعب متحضر والله أنتم شعب عملتوا ثورة سلمية والله أنتم شعب عملتوا الربيع العربي والله انتم مشكون كيفكم يعني هاون هنا قاعدين نتابعوا في المرحله الانتقاليه عملتوا مرحله انتقاليه سلميه لا تقاتلتوا لا, لا لا لا ثم واحد مجروح ولا واحد ميت اللهم لك الحمد شوفوا انتم بلاد ما عندكم شيء بلا ثم لا صحافيين في السجن ما ثم حتى شيء يعني انتم بلاد مسالمه هاكم عملتوا انتخابات تشريعيه في احسن الظروف هاكم. يعني الناس تنظر لنا بعين كبيره جدا وهذا اللي نحب نقول للتوانسه كونوا فخورين ببلادكم كونوا فخورين بانفسكم كونوا فخورين بهذه الثورة وكونوا مؤمنين بأنه عندنا مستقبل وصدقوني عندنا مستقبل لأنه رغم كل شيء عندنا طبقة سياسية اللي تقولوا فيها ما تحبوا لكن من أحسن الطبقات السياسية شوفوا طبقات سياسية الأخرى وين هزت بلادها ما نش بش نذكر بلاد فلانية والبلد العلنية والبلد كذا كونوا فخورين ببلادكم وكونوا على أتم الثقة أنه عندنا مستقبل عندنا مستقبل عندنا طاقات عندنا شباب عندنا إمكانيات مادية عندنا عالم كامل يحترمنا ومستعد بشعودنا فقط هالانتخابات تمشي على السلام. فقط يعني تعطيوني أنا الفرصة بأن أكون ممثلكم بش نحط التوازن مرة أخرى تعطيوني الفرصة بش نواصل هالملفات اللي خدمتكم فيها ملفات تسليح الجيش ملفات قلب الديون إلى استثمارات ملفات فتح الأسواق الخارجية ملفات الجامعات الجامعات الألمانية الجامعة اليابانية تعطوني فرصة باش نتواصل معاكم باش نحقق هذه الأحلام وإن شاء الله يعني جميعا في أخر المطاف أن نقول ننتصر أو ننتصر ايش معناها معناها اللي احنا التوانسه الكل قدرنا أن ننتصر وانا نقول ونقول اللي هي راهي في هذه الانتخابات مثلا مش واحد باش ننتصر على الأخر في هذه الانتخابات تونس هي التي ستنتصر لان عملة الثوره السلميه لان عملة النقله النوعيه لان عملة الانتخابات بدون عنف لان اولادها وبناتها رغم كل شيء ما لا قتلوا بعضهم ولا وصلوا سبوا بعضهم اللهم لا في بعض الكلمات اللي في اخر المطاف اذا كانت قارنها بمستوى العنف الموجود خارج اللهم لك الحمد ونقول لك مره اخرى يعني تحيه تونس حقيقة لنا ان نكون فخورين ببلدنا شكرا لك ممكن ننهي ممكن ننهي لكن نحب نسلم على الصحفيين ونعاود نقول لهم ما تغضبوش مني اذا كان ساعه على نتنرف ساعه نتنرفز ضدكم، موجوع ساعه على ساعه منكم يكثروا ويبالغوا، لكن انا نعاود نقول اللي محبتي للصحفيين ولرجال الاعلام ضروريه لانهم انتم جزء من هذه المعركه الديمقراطيه، وانا هنا قاعد نشوف في شباب موجودين هنا، الشباب الموجودين هنا خليني نسلم عليهم، انا نقول لكم اللي مره اخرى رانا ما نعملوا في حتى شيء الا من اجلكم احنا روع عمرنا مشى صلاه في النضال من اجلكم وانتوما مسؤوليتكم انا تواني قمت مسؤوليتي أنتم تقوموا مسؤوليتكم باش هذه تونس تتواصل يعني جيل بعد جيل حلقه بعد حلقه يعني سلسله متواصله باش كل جيل يلقاها اسهل احنا ابانا واجدادنا عاشوا مراحل صعبه جدا احنا عشنا اسهل انتوما ان شاء الله مستقبلكم يكون احسن شكرا بارك الله فيك سيد محمد بنس في المرزوقي بارك الله فيك والمترشح للانتخابات الرئاسيه في الدوره الثانيه شكرا جزيلا بارك الله فيكم مو لكل المشاهدين والمشاهدات